السلام عليكم طلاب الله بركاته فيديو جديد لشقة مساحتها ميتين وعشرين متر شقة لسه توضيب جديد عمرة حديثة اتنين اسانسير مدخل ده الرسبشن معانا شقة في الدور التاني اتنين اسانسير ميزان الشقة مش مجروحة عندنا هنا حمام الريسبشن التوضيب لسه زيرو هتتسلم بالتكيفات والمطبخ نطلع من حمام الضيوف بنلاقي طرقة التوزير في وشنا الأول المطبخ طبعا كلها جبسون بورد وسبوطات توضيب طب زيرو طبعا المطبخ كله هيركب كامل هنا نخش بعد كده الحمام اللي بيخدم الغرفتين كابينه بانيو وشاور ادم طبعا شغل سبوطات كلها بالكامل ميزه التوضيب بتاعنا كله زيرو توضيب الحمامات دي فيد. ببن ببن اشعارون طبعا تشطيب عالي جدا يعني دي الغرفه الثالثه طبعا التوضيب زي ما احنا ما شايفين الفيو بانوراما كله مفتوح قدامنا هنا شجر حتى الطرقة معمولة شغل جيبسون بورد الزغطات. بعد كده بنلاقي عندنا الغرفة الثانية. ميزة ان الشقة كلها مش مجروحة. عندنا هنا فيو مشتل رائع جدا. توضيب هنا بانوراما يعني بسم الله ما شاء الله الشقة مصروف عليها توضيب جميل جدا بنخش بعد كده على غرفة الماستر طبعا كل حاجة متصممة لمكانها مكان السرير مكان الدريسنج ده حمام الماستر أتمنى لو الفيديو عجبكم تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك بجد يعني, يعني الشقق اللي بتعجبكم أتمنى تدعمونا باللايك علشان يقدر الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس تستفيد منه وتظهروا مننا حاجات جديده وجولات جديده وشقق جديده إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.